شحات في دنيا الهوى عاجز عن البسمات وصفولو ليه الدواء لما حبيبي مات فرح القريب مش جاي صوت الحزين بقناي والركس على الطبلة تشفي العليل ازاي كم مرة قلتيلي اضحك على همك تسبك دموع عيني تسكن على خدي الضحكة تلقاها تهرب بعيد عنك وتاخدني في متاهه تاهت خطوط وشي لما الحزن جاها لساها كيف تضحك والحزن ده وجاها وجعي كما الاخرس راضي انا بحالي لكني مش راضي اعيش بلا اسمي واسكن قبور نفسي ونفسي دي متاهه انا كل ما اجي اصرخ صوتي ما يطلعش مسجون بحكم الاه محكوم عليه بالاه وما يقول الآه دمعه ما يرحمش مولود بصرخة ألم عايش حياتي محن والصبر لو كان جبل كان الجبل قال آه بشحت في دنيا الهوى بسمى من الضحكات ضحكة قتلها الهوى تحيي القلب لو مات طفع أحمد فوز